إنت إننا نبعد عن بعض خلاص يبقى ملوش لازمة يبان ضعفي وضعفك للناس وياريت اللي يجيبلك سن ما كان بموت ماهي دنيا ولازم تتعايش، أنا هفضل يا حبي أفتكرك، عمري ما هنساك، ولا هنسى الأيام الحلوة اللي كانت وياك، هتاخدنا الدنيا وهتفرقنا بنا <تصفيق> اللي هيكره واللي هينقص منا لو احنا ما كملنا انا هدعو و انت كمال لازم.